دنیا صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے اکت الگ انسان سمجھتا ہے کہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے یہی بھول ہے اس کی لیکن کرے بھی تو کیا آخر کس سے امید لگائے